بدون عنوان لأنني لا أجيد الغناء ولا الألحان كل ما في جعبتي قليل من الحروف لأنظم الكلام وأصف الأحزان لم أقرأ عن القوافي وقانون الشعر ولم أتعلم أن أضع الميزان لكنني إنسان ولم أعتد السكوت ولا حتى النسيان يحكى أنه كان يا مكان في سالف العصر والأوان نشأت طفلة في فلسطين الأبية فقدت والديها دفاعا عن الحرية كبرت وهاجرت نحو الشام العربية تركت زوجها تحت ما خلفته الغارات الروسية السورية اضطهدت خافت ولم تعلم أين للوجهة بقية فراحت تلجأ للاراضي العراقية فقتل ولدها على يد تنظيم الدولة المسمات الإسلامية ذعرت وتوجهت إلى بلاد الحضارة الفرعونية وهناك شيعت بقية أبنائها في ميدان رابعة العدوية دفاعا عن الشرعية وللحديث عنها بقية فهي الان تحتضر من جراء المجاعه اليمنيه ولانها وحيده بلا مكان فاني للاسف لم اجد لها عنوان لها مني السلام على ارواح شهدائها وباقه من الياسمين والريحان